Бомбили все. А сельпу? И сельпу, и центр, и еще АТБ. Я под столом прятался. А где еще? Еще. Одна? Ну, да. Вместе со всеми. Какого цвета? Расскажи. Синий-желтый. Молодец. А что есть еще в Украине? Герб. Угу. Ми вважали, так, коли в'їхали в, в Запорож'ю, скільки прапоріг. До 24 лютого наше місто квітло і воно розвивалось кожного дня. Це був спокійний, доволі сімейний район. де кожного дня гуляли по парку, по нашому новому люди своїми сім'ями. 24 лютого я саме о 5 ранку, десь о пів на 6, сиділа під своїм будинком. І в один момент роздався вибух дуже гучний, і небо став, стало помаранчевим. Я дуже злякалась і одразу зайшла в будинок і вже знала про те, що Путін звернувся до народу з тим, що він починає наступ на Україну. Так ми жили в приватному будинку. І в нас саме раніше з усіх відімкнулася електромережа і зв'язок зник ще до того моменту, як зник зв'язок моєї сестри. У нас на один день з'явився зв'язок. Ми одразу взяли телефони і намагалися набрати нашим рідним і сказати, що ми живі і з нами все гаразд. Але ми не мали змогу це зробити, тому що гудок-виклик не йшов, повідомлення неможливо було відправити. Але при... надійшли два повідомлення з номера 777 з таким змістом, дословно, з кірою. Братья славяне, мы, чеченцы, пришли освободить вас от нациков. Это одно сообщение и второе сообщение. Добровольно вышедшим из города гарантируем жизнь. Ну, все, на этом связь скиншилась. Давай, давай. Одного дня прилетел снаряд у наше, наше подверье. У нас ж двір, пішніше, і між сусіднім будинком і нашим він влетів у стовп, і це врятувало моє життя і життя племінника, тому що ми єдині вдвох сиділи вдома. Просто видні. Це сусідній дом. Це сусідній дом горіть. У нас ок. Ми по новинах почули про евакуаційні автобуси, які мають вирішити до Маріуполя. Погоджені Червоним Хрестом з обома сторонами. Ми вирішили, що це шанс і можливість дістатись до Запоріжжя або дістатись до Києва. Одразу попали під обстріл. І сховались в одній будівлі, тому що саме над головою пролітали і в сусідні будинки пролітали ці, ці о, снаряди. І ми чули, як рушиться стеля цих будинків і дуже перелякались. І ми йшли по відкритій поверхні, відкритій місцевості, де ми не мали змогу укритися і просто лягали на... Землю ховали свої голови і бачили, що в декілька метрах від нас прилітав снаряд, він розвивався, на нас спадала земля, але ми молилися і сподівалися на те, що ми підемо далі і все ж дійдемо до свого місця. І потім вже, коли звернули, прийшли, залишившись засобом, засобом до правого берега то віконці нам помахав рукою снайпер, який весь цей час дивився на нас, як ми йдемо цією дорогою. Навіть у військових, коли питали, у військових, не українських, ще раз скажу, спитали, як дістатися до Запоріжжя, яку сторону нам рухатись. І він сказав, ну куди люди йдуть, туди і ви йдете до Ростову, до Донецьку, і спитав, чого ми такі сумні. Ми сказали, ну як вам сказати, чого ми такі сумні. І він нам відповів, ми терпіли, ми терпіли 8 років, і ви потерпіте. Ми розвернулися і пішли далі на евакуаційні автобуси, але ці автобуси рушили до Нікольського. Ми приїхали туди, там також люди чекали на автобуси до Донецька та Ростова, але нам, звісно, це знову не підходило. І ми, нам погодився допомогти водій автобусу, і він підвез нас до Мангушу. Ми дісталися Манфушу, Мангушу, там залишились в дитячому садку, і вже звідти на наступний день ми намагалися виїхати до Запоріжжя. І коли ми вже дісталися, перейшли цю лінію перевірки, то ми почали просто плакати і не, не могли зупинитися. І е з червоного хреста люди нас е тішили е і заспокоювали. Скоро буде п'ять. Uh -huh. R S T U. Опять. Та же самое. Да. Это что это? Это алфавит английский. Помнишь, мы учили в подвале? Плохо отсоединяется, да? Uh -huh. Помочь? Вот поделки делать, да? Да, да Он наше. все время молчал, но во время тихо-тихо. А тут уже вже приїхав, спрашиває, можна мені говорити, мама, смотри, флаг, смотри, герб. Я е, долучусь до відбудування Маріуполя, хоча я сподіваюся, що ті, ті люди, які зруйнували його, що вони відплатять за це і самі будуть його відбудовувати, тому що не ми його зруйнували. Можливо, це буде зовсім інше місто, але воно моє рідне, і ми обов'язково туди повернемося.